Не вгамується ворог. Поки ми з вами говоримо, лунає повітряна тривога. Ну, це така психологічна атака, це такий кошмар, який буде тривати через день в нашій країні. Як вважаєте? Треба бути готовими до будь-якого будь розвитку... Будь розвитку подій. Насправді в будь-якому випадку готуватися до найгіршого, тоді будь-які сценарії ми зможемо подолати, будь-які сценарії ворога ми можем, зможемо перебороти і перемогти. Угу. Ну, бачите, ми раз по раз говоримо про те, що закінчуються запаси у Російській Федерації, так що країна виснажується, але судячи по повитерним тривогам і судячи по інтенсивності боїв на фронті, це не так, правильно я розумію? Ну, бо знаєте, одна справа, коли експерти сидять, рахують там ракети, інша справа, коли ви воюєте і розумієте, кількість снарядів випущені в ваш бік. Ну, власне, по кількості снарядів ворога не можемо сказати, що не обмежений ресурс. Відповідно, порівнюючи, ви знаєте, наш батальйон воював і в Ірпіні угу. пройшов перші такі знаєте бойове хрещення і в Рубіжному, і в Сєвродонецьку. Там ну насправді кількість обстрілів і фронт обстрілів був набагато набагато ширший, набагато більший. І ворог просто ну, хаотичними цими обстрілами просто ну знищував, руйнував перетворював міста на попіл. На жаль, з серпня місяця, з липня, якщо ми говоримо про Бахмут, так само Бахмут перетворюють на руїни, але ту кількість снарядів, яку ворог випускав там, за місяць, за два, якщо ми говоримо про робіж на Сівродонецьк, то зараз це вже там, триває декілька місяців, якщо не помилюсь, навіть там 7-8 місяців тощо. І все ж таки ворогу не вдається зайти в сам центр міста, в осередні міста, тобто основна житлова забудова під контролем українських сил оборони. Але ви помітили інформацію, що як да, інформаційна ця пропаганда російська працює. Вони ж уже неодноразово повідомляли про те, що Бахмут наш, ми взяли Бахмут і оце ось інформація, ці ось тези, так? Якщо прослідкувати, то вони от останній там тиждень, можливо, півтора дуже активно з'являються в інформпросторі. Як ви вважаєте, навіщо і на кого розрахована ця інформація? Ця інформація розрахована в першу чергу на їхнього внутрішнього споживача, угу. для того, щоб вони мають хоч щось дати своє, своєму стаду, яке щодня отримує замість своїх там рідних, яких відправили на війну, які пішли на війну добровольно. Ну, я не знаю. В будь-якому випадку кожен, хто бере в руки зброю, е це злочинець. Ну, тобто пішли злочинцями на війну і е коли отримують кожне там село, в кожне місто, маленьке місто, цей, знаєте, вантаж їхній, який вони відправляли в Україну як злочинців, то їм треба давати якусь картинку, що щось там десь якось не дарма. Mm -hmm. А насправді просто дарма, тому що що, ну, за різними оцінками, тільки на Бахмутському фронті втрати ворога 50 тисяч оцих ваняк, які лишилися, назавжди лишилися, як в добриво, в українській землі, і насправді успіху вони ніяко не досягли. Тобто, вони, дають десь якісь є тактичні спроби просування або просування, але, на жаль, вони просто руйнують мильовничі старовинні українські міста і наш обов'язок максимально виснажити їх максимально перемолоти їхні той кістяк які вже неодноразово перемалювали зараз ми говоримо про те про ті 500 тисяч які вони встигли мобілізувати навчити марширувати, навчити там не знаю у тактиці війни, часів війни в Афганістані чи часів окупаційної війни в Чечні і відправляють зараз як живе м'ясо тому власне Українські сили оборони зараз міцні як ніколи і відбувають нову власне за те, що нам наш розказують наші побратими 4-ї бригади Національної гвардії. Рубіж і вчора відбували декілька та які сьогодні вже зранку були спроби ворога просуватися, але так uh -huh. само відбували ці спроби просування. Uh -huh. А що вам переповідають про вагнерівців? Як вони зараз себе поводять на війні, враховуючи те, що вони там змінюють свої тактики, риторики? Ми бачимо так, поведінку Пригожина, який там армію збирається за ідеологію створювати. Якою буде їхня подальша доля на фронті, якщо є розуміння, що з ними станеться цієї весни вже? Ну, ніхто, ніхто не збирається їх відпускати, давати обіцяно їм амністію. Ми розуміємо, що кількість цих злочинців на фронті невпинно зменшується, утилізовується. До Нового року утилізували, ми знаємо, заяву. Та й, в принципі, по кадрам, які в тому числі наш батальйон і наша бригада угу. публікували, як десятками вони лишаються в полях, сотнями, там, ну, загалом там дуже, дуже велика кількість цих вагнериців перемелюється. І заяви про те, що 70-80% від чисельності просто знищено. Їх там лишилося на ну, декілька тисяч, максимум 10 тисяч. Їх використовують як продовжують використовувати як авангард. Як знаєте, прослойку між українською обороною і регулярною армією Російської Федерації Україна-окупанта. Як, ну, власне, просто, щоб ні, нікого не випускати, нікого амністю не давати, для, як штрафні загони, як штрафбати, які пробують просуватися, але отримують гарну відсіч. Інститут вивчення війни говорить про те, що Путін, Кремль не збирається проводити повну мобілізацію. Ми розуміємо, що вона у них прихована, вона є. Як Ви оцінюєте от на рік повномасштабного вторгнення ті мобілізовані, які зараз з'являються на фронті, вони краще підготовлені, ніж ті, які раніше зайшли? Ми маємо розуміти, що вся тактика російської воєнної школи, і цієї імперської воєнної школи, радянської воєнної школи, побудована на нелюбові, тобто, ну, нехтуванні взагалі людським життям як ресурсом. І вся тактика їхня побудована на кількостях масовості, кількість, кількість, кількість. Ми знаємо, що їхня бронетехніка, радянська бронетехніка, радянське озброєння, воно не відрізнялось великими там тактичними характеристиками. Але була, скажімо так, Легка в плані масовості виробництва. І тому те, що вони зараз ми бачимо, застосовують, вони абсолютно не жалкують свою живу силу, абсолютно не жалкують своїх людей і посилають всіх як смертників і в умовах їхнього снарядного голоду. На жаль, у них все ж ще зберігається переваги, як і в боєприпасах, так і в артилерії. Але це вже не є така, знаєте, тотальна, як була повторюсь, в Рубіжному Сєвродонецьку перевага. І вони надають перевагу використання своєї живої сили замість боєприпасів. Тобто відправляють групами, групами, одна за іншою групою пробують просуватися, десь нариваються на вогонь нашої артилерії, на прицільний вогонь наших героїв, які щодня відбуваються ці атаки. І ці спроби просто закінчуються тим, що всі ці штурмові групи лишаються в полях. Угу. Знаєте, як вчора один, здається, військовий експерт мені сказав в ефірі, що в них солдати, що солдати, що снаряди. Ну, тобто різниці немає, так? Е, Путін... вони У Путіна немає різниці, це солдат чи снаряд? Він, ну, типу, випускаємо, випускаємо, випускаємо і все. Насправді є для них трошки різниця. Снаряд для них трошечки дорожче, ніж солдат. Солдата можна випустити і прислати, тобто дають команду. Це не той ресурс, який може закінчуватися, який закінчиться, який для них солдат, це, знову ж таки, дали вказівку і ще прислали, дали вказівку, ще, ще раз перелавили, відправили цих повісток, зазомбували. Там, на жаль, багато цих, повторюсь, ванік, кудешавого м'яса добровільно там можливо стоїть і чекає, поки йому будуть обіцяти, обіцяти не платити, наголошено тому обіцяти якісь там рублі платити для того, щоб він начебто стояв на блокпостах, а по факту їх привозять і кажуть, отам от, от, от десь блокпост. Угу. Вони йдуть-ідуть і нариваються на наші позиції і вже змушені просто або якось відбиватися, або лишатися, або здаватися в полон. До речі, це е, доволі часто буває те, що вони здаються в полон і навіть не знали, що вони йдуть на штурм. Тому для них солдат набагато дешевший, ніж снаряд, який закінчується, який може закінчуватись, з яким у них так само виникають проблеми, адже в 90-х роках ця імперія порозпродавала в третій країні дуже багато і дуже багато зберігалися на правильно, ну, тобто сказати, що у них, вони відчули, що у них немає необмеженого запасу їхніх ресурсів, і великий оцей механізм, велика така, знаєте, оця ця от країна-окупант, вона починає розуміти, що її ресурси закінчуються, тому їй хаотично намагається підтримувати темп свого наступу, тиск свого наступу, динаміку своїх дій, кількість живого м'яса. Володимир, а зараз продовжують окупанти здаватися в полон? Яка тенденція? Ну, власне, те, що на нашому напрямку, там де бригада, я там не знаю фактів, щоб здавалося, але на інших напрямках, зокрема, знову ж таки кажу, про бахмутський напрямок, так чи інакше, зі засоби масової інформації доходять новини, що окупанти намагаються здаватися в полон на тих чи інших напрямках, або наші війська беруть в полон ворожих окупантів. Я, ми говоримо ми зараз з про бахмутський напрямок, а я згадую, як минулий тиждень. Пам'ятаєте, Столтенберг, чи хтось, здається, Столтенберг, говорив про те, що Бахмуту лишається триматися там буквально кілька днів, натомість ми говорили про те, що там тримаємось. Як ви реагуєте ось на такі заяви, чому світ дає такі прогнози? Вони не розуміють реальну обстановку? Це заява, що не впаде, не стверджений. Так, так. Ствер... Ну, тобто не стверджувальна заява була, а що може, може. Тобто є ризик. І є ризик того, що і зараз під час повітряної тривоги є ризик того, що ворог може завдати удару. Тобто, точніше, він пробує завдавати ударів так чи інакше. Тому наша задача – враховувати всі ці ризики, враховувати найгірший сценарій, готуватися до найгіршого сценарію, щоб змогти перебороти, перемогти будь-який сценарій. І, до речі, хотів би скористатися нагодою, привітати з Днем Добровольця сьогодні Добре. всіх своїх побратимів, всіх своїх побратимів з 2014 року, адже війна почалася не рік назад, а в 2014 році. Якщо казати, то це взагалі трьохсотлітня війна українського народу, української нації за свою незалежність, за свою державу, за право бути українцями, за право бути існувати. Тому в цей день День добровольця хотів би привітати всіх, всіх українських солдатів, всіх українських військових, які Добровільно взяли в руки зброю, а у нас всі 100% є добровольцями. Адже це є святий, святий обов'язок захистити нашу сім'ю, нашу державу і наш народ.